Пасуємо, складаємо, Трошки були у нас витримки світло. Тож, деякі були вночі сушити. Викладаємо на кожен ярус ми наші інгредієнти заготовочки. Один мінус, який дуже провалюється, якщо натирати. А якщо товсто, то дуже сохлить довго тоді. А нам треба як можна скоріше, щоб більше можна було виготовити. Годин 10 воно все висушується. Всі ряди. Нам же потрібно, щоб воно геть повністю було сухе. В інтернеті ми подивилися, що дівчата з Західної України ще з 2014 року вже виготовляють сухі борщі. Ми довго думали над цим, а потім ми з дочкою своєю, Іринкою, зговорилися, що давай почнемо, попробуємо ми таке ж саме зробити. Ну, дали об'яву, Іра зробила об'яву в групі «Зелені кошари», люди відкликнулись дуже швидко. Кушарки, попривозили, стали звозити нам овочі, о, скидати гроші, хто приправки приносив, хто, е, ну, все хто що міг. 140 г на 7 літрів, 140 грам, е, наприклад, на суприсове, 140 грамів картоплі, е, 40 г моркви, 40 грамів е, цибульки. Сушеної. Потім 250 грам рису. Перемелюю на цю на кофемолку. Тим більше, що ми дома сушити бібліотека. Тут столи. У нас ось такі заготовочки. Ми друкуємо, як етикеточки на пакетики. Дітки приходять, вирізають, теж приймають участь, допомагають нам Зараз ми приготували 15 таких борщів і два супи сьогодні наші пробні, так вирішили спробувати. Нас готує десь 4 чоловіка. Саме найбільше це моя мама мене підтримує. Вона паненька, хороша. Вона можна було це ж теж такий процес, як мені його відправити нашим бійцям. і так я собі згадала про пана Нотевського, Євгенія. зв'язалася з ним через Instagram, написала йому він відізвався. Завжди підтримуйте, вона молодець, Виставляємо ми сушимо при температурі 60°. Так? І Безпосередньо в Миколаївському напрямку їздимо е, на передову, передаємо або через пошту індивідуальними запитами передаємо нашим землякам, які служать в бойових бригадах, або до нас приїздять е, хлопці.